Eli nyt voi aloittaa. Tervehdys kaikille. Olen Tuija Leino THLn mallinnusryhmästä. Viime viikolla valtioneuvoston tiedotustilaisuudessa esitettiin skenaarioita koronavirusepidemian mahdollisista kuluista ja taloudellisista vaikutuksista Suomessa talven ja kevään kuluessa. Esityksessä esitettiin useita kuvaajia ja yksi taulukko. Nämä kuvaajat ja niiden pohjatyö oli tehty thl mallinnusryhmässä ja niistä on vastannut erikoistutkija soveltavan matematiikan dosentti Simo-Pekka Ja nyt Simo-Pekka esittää tätä tässä webinaarissa, tätä skenaariotyötä. Kysymyksiä voi kirjoittaa siihen chat-palstalle ja niihin me pyritään tässä vastaamaan joko Simo-Pekka tai sitten minä saatan kirjoittaa vastauksen siihen samalle palstalle. No niin, tervetuloa minunkin puolestani olen siis Simo Pekka Vänskä. Näitä, tätä esitystä ollaan siis yhdessä Tuija Leino ja Kari Aurasen kanssa valmisteltu ja käyn niitä nyt läpi näitä skenaarioita. Tässä on vielä meidän valokuvamme, kun tälle webinaarina puhutaan. Vasemmalla siis minä ja oikealla Tuija. Tämä Esitys oikeastaan tässä on kaksi varsinaista osaa. Ensimmäinen on tilannekuva, mikä on näiden skenaarioiden tekohetkellä ollut, eli nämä on tehty marras-joulukuun vaihteessa. Tilannekuva on aina skenaarioiden tekemisen perusta, että täytyy olla hyvin hyvä käsitys siitä, että missä ollaan menossa, jotta voidaan sanoa, mihin suuntaan sitten erilaisilla oletuksilla kulku jatkuu. Ja sitten on sitten näitä vaihtoehtoisia kehityskulkuja, tavallaan se toinen osa tästä esityksestä. Ja ehkä tässä nyt heti alkuukin voi edelleen korostaa tätä, että nämä ovat nimenomaan vaihtoehtoisia kehityskulkuja, ei niinkään ennusteita, vaan aina riippuen, että mitä oletuksia asetetaan, niin sen mukaan sitten laskennallisesti tapahtuu jotakin näissä epidemian etenemisessä. No, tavoitteita tämmöisellä laskuharjoituksella on ensinnäkin parantaa ymmärrystä siitä, että miten tämä epidemia mahdollisesti saattaa tulevaisuudessa käyttäytyä. Myös hahmottaa erilaisia lähestymistapojen eroja. Lähestymistavat tässä nyt tarkoittaa lähinnä nyt sitä, että mitenkä paljon kontaktit muuttuvat eri aikoina. Ja sitten kolmas Tavoite on antaa suuruusluokka-arvioita siitä, että miten, minkälaisiin suuruusluokkiin päädyttäisiin sitten erilaisilla, erilaisilla näillä, erilaisissa kehityskuluissa. Tätä laskennan toteutusta on aikaisemmin esitelty näissä vanhemmissa webinaareissa keväällä. Tuossa on linkki sivustolle, mitä kautta varmaan olette tähän esitykseenkin tulleet, mutta sinne siellä sitten löytyy näistä webinaareista. Vanhoista webinaareista tietoa. Ja nyt sinne myöhemmin tulee siis myös tämä esitys. Ja sinne on tulossa myös sitten linkki, josta saa ladattua näiden skenaarioiden laskemiseen tarvittavat koodit. Tällaista on erityisesti toivottu. No niin, ja sitten jos mennään tähän tähän epidemian tilanteeseen, niin tässä on nyt tilannekuvaan tavallaan seitsemän eri kalvoa siitä. Ja jos verrataan, tässä on nyt ensinnäkin sanotaan, että tämä, nämä kaikki skenaariot on nyt tehty koko Suomen näkökulmasta, ei pelkästään HUS-alueelle tai pääkaupunkisotuun sijoittuen, vaan ihan koko Suomen näkökulmasta. Ja jos me katsotaan näitä tartuntamäärien kehittymistä, niin Tästä nähdään, että kesästä alkaen on tämmöistä nousua ollut niissä tartunnoissa. Ja, ja, ja, välillä ollaan menty vähän jyrkemmin ylös ja välillä tultu alaskin päin, mutta noin pääsääntöisesti menty ylöspäin. Se on hyvä huomata tästä kevään ja syksyn tapausmääristä. Eli tässä kuviossa on nyt tartuntarekisteriin merkityt päivittäiset tapaukset sen näyttöönottopäivän mukaan pisteellä. Ja sitten tämä viivaa vastaa seitsemän päivän keskiarvoa aina, missä mennään. Eli aina päivittäiset arvot heittelehtivät enemmänkin. Siinä on ihan viikonpäivistä johtuvaa vaihtelua jonkin verran ja muuta satunnaisesti vaihtelua enemmän, mutta sitten tämä keskiarvo on hieman vakaampi. Nähän, että kyllä sekin on jollakin lailla heilahtelee. Mutta siis tämä kevään ja syksyn havaittujen tartuntojen lukumäärät eivät ole suoraan vertailukelpoisia ihan siitä yksinkertaisessa syystä, että keväällä verrat, äh, testattiin paljon vähemmän ihmisiä kuin mitä nyt sitten syksyllä. Ehkä noin tuosta heinä-elokuun vaiheesta eteenpäin testaaminen on ollut suunnilleen, suunnilleen tasaista siinä mielessä, että testimäärät ovat olleet vähintäänkin useita tuhansia päivässä. Sitten jos mietitään tätä kasvua ja sen kasvuvauhtia, mitä tästä kesästä alkaen on ollut. Ja jos suhteellista kasvua, kun mietitään, että prosentuaalisesti kasvua, kuinka paljon, montako prosenttia viikossa tai päivässä kasvaa, niin silloin tämmöisestä käyrästä otetaan logaritmi. Ja kun, kun tarkastellaan logaritmia näistä tapausmääristä, tässä kuvaajassa on nyt ihan tuo äskeinen kuva. Mutta on tapausmäärä plus ykkösestä otettu logaritmi. Tuo plus ykkönen nyt ihan vain teknisesti siksi, ettei mennä miinusäärittömäksi, jossa tulee on niin nolla. Logaritmi, kun otetaan, niin tämä logaritmi sattuu aika hyvin suoralle. Toki siinä on tämmöistä heilahtelua ylöspäin ja alaspäin, mutta melko, melko vakaa on tämä suhteellinen kasvuvauhti ollut. Suoraviivaista, siis lineaarista. Ja se tarkoittaa silloin sitä, että kasvuvauhti on tuolta heinäkuun puolivälistä paikkeilla koko Suomen mittakaavassa. Jos katsotaan, niin melko lailla eksponentiaalisesti kasvanut suunnilleen samalla prosenttiaalisella kasvulla. Tämähän toki tarkoittaa, että jos on sama prosentuaalinen kasvu, niin silloin se kasvu on kasvanut koko aika samalla tavalla, joten se absoluuttisesti se kasvu on ollut sitten syksyllä suurempaa. Ehkä tämmöistä korkoa, korolle tyyppistä prosentuaalista kasvua, niin lähinnä sijoitusrahastojen markkinoijat käyttävät. Jos mietitte, mitä he puhuvat, niin tässä on hieman samankaltainen tämmöinen ilmiö. No, lokakuussa on lokakuun alussa ollut tämmöinen piikki vähän niin kuin ylöspäin heilahdus tästä, mutta sitten ja sen jälkeen, jonkinlainen tasaantuminen oli, sitä ehkä herätti, herätti siinä kohtaa jo toiveita, että olisiko ne lokakuussa laitetut rajoitukset purreet jo niin kovasti, että tämä kasvu olisi pysähtynyt, mutta niin ei näyttäisi kuitenkaan vielä olevan. Nyt tietenkin odotetaan sitten, että mikä tämä joulukuussa laitettu rajoitukset on, että riittääkö se jo kääntämään tämän tasaisen kasvun niin tasaiseksi tai jopa alaspäin. No, Äskeinen kuva oli siis koko Suomesta. Nyt vielä jos katsotaan erva-alueittain, näitä erilaisia alueita, erva on siis erityisvastuualue niin on Helsingin yliopiston pyksin erva-alue on Kuopio Kys, Oulu Oys. Tampereelta, TAUS ja Turusta, TYKS. Ai, anteeksi, Tampereelta, Tampereelta TAUS ja Turusta, TYKS. Kyllä sanoin oikein aluksi. Eli jos nyt katsotaan näitä, niin yllättävänkin hyvin tämä sama eksponentiaalinen kasvu näihin erva-alueitaankin katsottuihin lukuihin pätee. Eli tässä logaritmisessa mittakaavassa melko lineaarisesti tämä kasvu on ollut Toki kun mennään näihin pienempiin erva verrattuna valtakunnalliseen lukemaan, niin tämä heilahtelu tässä lineaarisen kasvun ympärillä on suurempaa. Erityisesti täällä tämä Turussa, mikä on se lokakuun alussa Vaasassa löytynyt tartuntarypäs, näkyy suurena poikkeamana tästä melko tasaisesta kasvusta. Mutta, mutta noin niin kuin tämmöinen karkeasti kasvu näyttäisi olleen eksponentiaalisesti myös alueittain tarkasteltuna. Sitten jos katsotaan sairaala- ja tehohoitopotilaita, uusia tapauksia. Vasemmalla puolella on potilaat. Siniset pisteet on jälleen päivittäisiä arvoja. Tumman sininen viiva on, on seitsemän päivän keskiarvo kalenteriajassa. Ja tässä on kuinka monta uutta tapausta päivässä tulee, ja sitten tämä vaaleansininen viivasto tai viiva on, on mallinsovitus tähän. Siinä on tässä joulukuun tai marraskuun loppupuolella ollaan päästy suunnilleen lähelle jo tätä kevään lukemia. Sen sijaan täällä tehohoitopuolella lukematon syksyllä olleet vielä matalampia. Tässä millä nämä sen takia otan tämän esille, koska nämä skenaarioissa lasketaan siis tätä sairaala- ja tehohoidon kuormitusta. Jolloin on tärkeää tietää, että mikä osuus sairaalapotilaista joutuu teholle. Tässä se korostetaan nyt sitä, että nämä laskelmat on tehty tämän syksyn tehohoidolle joutumisen osuuksien mukaan. Eli ikäryhmä ikäryhmäkohtaisesti, jos katsotaan, mikä osuus sairaalaan joutuneesta potilaista on joutunut teholle, niin tässä nämä tummansiniset on kevään, kevään aallosta ja ruskeat tai tumman on syksyn aallosta, niin nämä syksyllä on pienemmät nämä tolpat, eli hieman pienempi osuus on joutunut teholle syksyllä kuin keväällä sairaalahoitoon joutuneista. Nämä ovat siis ikäryhmittäisiä lukemia. Mutta tämä skenaario siis on tehty nyt näiden syksyn lukemien pohjalta. Ja vastaavasti sitten äsken oli uusia potilaita. Sitten tulee, kuinka paljon sairaalassa on potilaita milloinkin. Ja siihen vaikuttaa sen lisäksi sen ohella, että tulee joku potilas hoitoon, niin se, että kuinka kauan tämmöiset potilaat ovat siellä hoidossa. Ja tässä on sininen kuva on siis sairaalahoidossa ja punainen kuva jälleen tehoidossa. Jälleen on syksyn, syksyn kestojen mukaisesti. Sen lisäksi, että se tuleminen on syksyn mukaisesti, niin myös kestot on syksyn mukaisesti. Elikkä nyt nämä kuvissa sen takia tämä kevään puoli ei osu kovin hyvin kohdalleen, koska sekä siis syksyn hoitojen kesto että teholle joutuminen on, syksyn teholle joutuminen on myös syksyn mukaista, eli myös nämä kestot. Myös kestot on hieman lyhyempi ollut syksyllä tässä meidän aineistossa. Ja sitten jos mietitään, että miten tartuttavuusluku on kehittynyt. Tartuttavuusluku kuvastaa siis sitä, kuinka paljon keskimäärin yksi tartunnan saa tartuttaa. Seuraavia ihmisiä niin kun lähdetään, lähdetään jostakin korkeahkosta arvosta liikenteeseen. Tämä ensimmäinen arvo ei ole mitenkään kovin niin kuin, tarkka, mutta sen avulla on laitettu tämä laskenta käyntiin. Sitten kevät talvella, kun tuli voimakkaat rajoitukset, tämä tartuttavuuslukema meni alle yhden. No sitten keväällä yllättäen, kun kouluja avattiin, siinä sallitaan sitten tässä mallista muutos, niin kävikin niin, että vaikka rajoituksia lievennettiin, niin silti näyttää, että tämä tartuttavuuslukio pienenee. Tämä on hieman ehkä yllättävää, mutta ehkä selitys sille on sitten, että jonkin näköistä vuoden efektiä tähän liittyy mahdollisesti. No sitten kuitenkin heinäkuusta alkaen. Jos palat, muistatte sitä äskäistä kuvaa, miten tartunnat lähtivät taas heinäkuusta kasvuun, niin on tämä tartuttavuusluku noussut yli yhden, mahdollisesti kontaktien kasvun myötä, ja pysynyt suunnilleen vakiona sen jälkeen. Siinä oli se, jos se lokakuu mallinnetaan erikseen, se heilahdus lokakuussa, niin silloin on tämmöinen kuoppa, että näyttäisi ehkä, että rajoitukset on purru, mutta sitten jatkuu kuitenkin suunnilleen samanlaista. Tässä nyt on eksplisiittisesti laitettu se lokakuukin tähän estimaattiin. tai mallin on sallittu sovittua sinä lokakuussa erikseen. No niin, tällaisista, eli tämä, tämmöinen käyrä, mikä tässä on niin tartuttavuusluku. Tänä avulla, tämän tartuttavuusluvun avulla, sen takia tätä tässä esittelen, että tämän tartuttavuusluvun kehittymisen avulla tässä. Skenaariolaskennassa laskennassa asetetaan näitä erilaisia skenaarioita. Vielä viimeinen tilannekuvaan liittyvä asia on, että, että, että tällä hetkellä vasta kuitenkin hyvin pieni osa Suomen kansan tasolla, jos ajattelee, niin on kokenut tartunnan että suurin osa kansasta tämä keltainen kuva tässä kuviossa tarkoittaa alttiiden osuutta. Lähes kaikki on edelleen alttiita vaalean sininen kuvastaa sitä, kuinka moni on kokenut. Tähän mennessä tartunnan, että se on hyvin alhaa edelluotelmaa. No niin, tässä oli tämä tilannekuva ja sitten mennään näihin eri skenaarioihin. Ensimmäinen skenaario on nykyinen kasvu. Sitten heikentyvä epidemiatilanne olisi toinen skenaario ja sitten mietitään näitä erilaisia rajoitusjaksoja. Vielä huomauten, että tämä kaikki laskenta on näissä skenaario toteutettu ilman rokottamista. Rokottaminen täytyisi sitten erikseen miettiä oma skenaarionsa sitä varten. No, ensimmäinen skenaario on tämä nykyinen kasvu. Ja tässä tämä nykyisellä kasvulla tarkoitan sitä, että kun meillä oli tämä, tämä suhteellinen kasvuvauhti. Niin tämä sama suhteellinen kasvuvauhti jatkuisi. Ja se tarkoittaa silloin sitä, että kontaktit väestössä, jotka sitä epidemiaa levittävät, niin suuruusluokaltaan pysyisivät suunnilleen samankaltaisena kuin nykyään, tai silloin syksyn mittaan. Ja, nyt on huomattava, että tämä syksynkin kasvuvauhti, mikä on ollut, niin sehän on toki ollut rajoitusten alainen Kasvun, tartuntojen Mutta, että, tämä skenaario on siis niin, että nyt kun tässä, tämä on laadittu siis tässä joulukuun taitteessa suunnilleen, niin jatketaan sillä samalla tartuttavuusluvulla sitten siitä eteenpäin. Pitkuhiljaa se tartuttavuusluku luku, rupe, rupeaa sitten laskemaan sen takia, että alttiiden osuus kansassa vähenee, jolloin yksi tartuttaja ei sitten enää löydäkään Virus tavallaan ei löy, onnistu löytämään näitä, näitä tota, tartuttavia, tartutettavia lisää, kun alttiiden osuus kansasta alkaa vähentyä. Ja se näkyy sit siinä sillä lailla, että epidemia jossakin vaiheessa alkaisi luonnollisellakin tavalla laskea. No, jos jatkettaisiin tämmöisellä nyky, nykyisellä kasvuvauhdilla, muistetaan, että tämä nykyisellä suhteellisella kasvuvauhdella, niin se tarkoittaisi sitä, että epidemia kasvaisi eksponentiaalisesti edelleen muutaman kuukauden ajan suunnilleen samaa kasvuvauhdia, kunnes alkaisi laantua. Ja tämä sininen käyrä tässä kuvassa on, mitä malli ennustaa, että, että tämmöisessä tapauksessa väestössä olisi niitä tartuntoja. Nämä siniset, näitä ei suinkaan kaikkia havaita, Joten tämä siniseen käyrään liittyy paljon epävarmuutta. Mutta sitten tämä punainen käyrä on se, että minkä verran niitä tapauksia havaittaisiin. Ja kyllähän tätä mittakaavaa jo kuvastaa se, että mikäli nykyinen kasvuvauhti jatkuisi, niin tämä nykyinen nousu näkyy täällä hyvin pienenä. Ja sen jälkeen tämä kasvuvauhti edelleen jatkuu, niin päästäisiin siihen, että huipussa olisi ehkä noin 5000 tapausta per päivä. Eli näillä tällä tavalla ja tilanne jatkoisi. No nyt riippuen tietysti siitä, että miten, miten suuri osa ihan tätä väestössä näitä havaitsemattomia tartuntoja olisi. Mikäli nyt olisi suunnilleen sen verran mitä tässä, niin kesään mennessä suunnilleen puolet kansasta olisi jo kohdannut tartunnan. No mitä tämä tarkoittaisi sitten sairaala- ja tehohoitopaikkojen käytön suhteen, jos mentäisiin kasvu jatkuisi tästä eteenpäin, niin päädytäisiin talven mittaan tuonne 1500 paikkeelle, mikä olisi sairaalahoidossa olevien potilaiden tarve ja sitten tehohoidossa. Tässä on oikealla hieman zoomattu kuva, mistä on helpompi tätä tehohoitoa katsoa, niin siellä oltaisiin tuolla 200 tehohoitopotilaan paikkeilla. Mikä olisi tarve. No, tämä on tehty siis tosiaan, niin kuin silloin marraskuun taitteessa ja data on siinä kohtaa ollut tuohon marraskuun loppupuolella asti tarpeen, nyt tietysti voidaan niin kuin katsoa, että no mikä se tänä päivänä on tilanne tässä joulukuun tilanteessa, kun ollaan niin tarkistin tuossa just äsken ennen tätä webinaarin alkua, että siellä oli sivulla vielä perjantain lukemat, niin perjantaina tilanne olisi ollut se, että siellä on noin 150 tai oli 157 potilasta erikoissairaanhoidossa ja ää, sitten 26 henkilöä teholla. Että nyt jos ollaan noin puolivälissä joulukuussa menossa, niin oltaisiin siellä noin tässä on 50, noin 26, aika hyvin tämä malli olisi edelleen. Kohdilla ja noin 157 joulukuun puolivälissä, niin oltaisiin aika lailla siellä, missä malli olisi ennakoinut, jos jatketaan samanlaisella kasvulla. No, näihin sairaalapaikkoihin tällaiset rajoitukset alkaa purra vasta viivellä, joten jotenka, tota, se miten on tartuntojen kasvu mennyt sinne joulukuun vaihteeseen asti, niin se oikeastaan se sama vauhti, että jatkuu tänne. Joulukuun puolivälin niin ei ole sinällään kauhean yllättävä. Ehkä vielä tästä, että kun sanotaan, että sama kasvuvauhti jatkuu, suhteellinen kasvu, niin se edellyttää, että vähintään nykyisen kaltaisia kontaktien rajoituksia noudatetaan ja toisaalta mahdollistaa myös se, että kontaktien tulee todennäköisesti olla jopa rajoitetumpia, koska esimerkiksi tämä jäljityksen teho on mahdollista, että hiipuu, kun tartuntojen absoluuttinen määrä kasvaa. koska Mitä enemmän tartuntoja on, niin sitten sitä vaikeammaksi sitten tulee löytää kaikki ne mahdolliset altistuneet henkilöt. No niin, tämä oli siis tällainen skenaario, missä mikäli, jatket, mikäli jatkuu tämä kasvuvauhti ennallaan, niin Tällä tavalla skenaario näyttäisi silloin tapahtuvan. Tähän vielä tähän kuvioon, että kun täällä oli tämä parisataa suunnilleen tehohoitopaikkojen tarve, semmoinen huomio, että jos kun vanhuksien, vanhuksia on paljon siellä Suojassa tällä hetkellä, että mikäli vanhussuojaa koitettaisiin parantaa, niin sitä kautta tuota tehohoitokuormitusta ei, ei, ei onnistuta kovinkaan paljon, vaikka 50 prosenttia enemmänkin. Vanhukset olisivat siis suojassa nykyiseen nähden, niin tehohoidon kuormitus ei siitä juurikaan putoa. Se johtuu oikeastaan tästä, mikä tuolla aikaisemmin oli esillä, että jos katsotaan tehohoitojen ikäjakaumia, niin ne painottuvat 50-60-vuotiaisiin ja kovin vanhoja ihmisillä katsotaan, että heille ei ehkä tehohoidosta sitten ole niin hyötyä, niin siellä on vähemmän ollut ihmisiä tehohoidossa, jotka ovat ja ikäryhmiä. Sitten. No sitten Korostetaan tässä nyt vielä, että tässä nyt aluksi on näitä heikompia, tai näitä vakavampia skenoireja. Mennään nyt sitten vielä, vielä mitä, jos, mitä sitten jos toi kasvu ei pysy edes tällaisena nykyisenä kasvuna, vaan tartuttavuuslukku nousee vielä 20 prosenttia. Tässä nyt on laitettu, että mitä jos tammikuussa tartuttavuus nousisi vielä 20 prosenttia. Niin mitä silloin tapahtuisi? No, silloin silloin tartuntoja tulisi enemmän ja nyt muuten nämä näyttää suunnilleen saman näköisiltä, mutta tämä huippu mikä tartuntojen määrässä siinä äskeisessä, äh, äskeisessä skenaariossa oli edellisessä skenaariossa oli niin nyt tässä on karkeasti noin 10 000 tapausta per päivä olisi enimmillään tämä tapausmäärä Äskeisessä oli 5 000. melko pieneltä kuulostava Tartuttavuusluvun nousu 20 prosenttia oli siis tässä kuitenkin taustalla. Johtaa noin tuplaan määrään tapauksia. Tämä tietysti jälleen edellyttää, että sitten oikeasti tulisi näitä kontakteja näin paljon lisää väestön. Se silloin hoito hoitotapausmäärissä. hoidot nousisivat tuonne tuhanteen tapaukseen huippu-arvossaan ja tehohoidossakin lähestyttämiseen, tai mentäisiin jo lähelle 500, jopa ehkä mahdollisesti ylikin. Tässä on siis näitä luottamus- ja epävarmuusvälejä tässä ennusteessa. Eli heikolta näyttää tämmöinen skenaario. No Sitten jos mietitään sitä, että, että miten vaikka tämmöiset edellä olevat skenaariot, onko ne miten realistisia ollenkaan, niin yksi Tapa on katsoa tämmöistä on verrata, verata, ää, mitä muissa maissa on tapahtunut. Tsekkiä ja nyt jos Tsekkia, Belgia on esimerkkejä Euroopan maista, joissa on epidemia kasvanut varsin voimakkaasti tässä syyskaudella. Ja nyt tämmöinen äh, kuin auerworld.org-nettisivusto, niin sieltä löytyy näitä erilaisia käyriä, ja kukin voi itse valita sieltä erilaisia maita ja erilaisia kuvaajia, mitä haluaa katsoa. Sieltä, mä olen nyt tässä valinnut Finland, Suomi ja Tsekki, Belgia. Ja logaritmisen kuvan tästä näin, jotta nähdään sitä, että mikä se on ollut se suhteellinen kasvuvauhti. Ja se suhteellinen kasvuvauhti oli siis se tämän, tämän tota, logaritmisen kasvusuoran kulmakerroin. Mikä tässä oikeastaan on yllättävän hätkähdyttävää on, että esimerkiksi tsekki ja Suomi, niin ne yllättävänkin yhdensuuntaisesti etenevät. Eli suhteelliset kasvuahdit ovat olleet melko lailla samaa tasoa näissä, näissä maissa. Toki tässä sitten Suomessa on tämä loiventuminen hieman jos verrataan tästä lokakuun huipusta, että kyllä ehkä tämä Suomessa kuitenkin vähän loivempaa on kuin tuolla. Tsekissä, taikka Belgiassa tässä ollut. No, mutta jos sitten katsotaan, että mitä Tsekki-Belgia tarkoittaa sitten sairaalahoitopaikkojen määrissä, niin siellä sairaalahoidot ovat nousseet tuonne nousseet 7000 ja 8000 paikkaan. Ja nämä maat ovat siis noin tuplasti Suomen kokoisia niitä vastaava. Kuippu-Suomessa tarkoittaisi vasta noin 3000-4000 potilasta sairaalassa, mikä on siis näissä maissa jo toteutunut. Tällaista nyt pyritään Suomessa luonnollisesti estämään, että tämmöistä ei pääsisi tapahtumaan. Mutta jos mietitään, että mitenkä että ovatko nuo edellä mainitut vakavat skenaariot realistisia, niin ne valitettavasti ne lukemat nyt on semmoisia, että on Euroopan maita, missä vastaavat ovat jo toteutuneet. No, sitten jos katsotaan, että mitä näillä rajoituksilla voidaan sitten saada aikaiseksi. Tässä on tämmöisiä skenaarioita, missä on toistuvia rajoituksia. Ja miten epidemia silloin on käynyt. Jos katsotaan, mitä nämä ensinnäkin nämä rajoitukset on, Tässä on nyt taas tätä R-lukua piirretty, ja täällä on tämä kevään rajoitusten arvioitu taso, että millä lailla se vaikutti tähän R-lukuun. Tämä skenaario on rakennettu niin, että tässä asetettaisiin kolmeksi viikoksi semmoisia rajoituksia, joilla päädyttäisiin samalle tasolle kuin keväällä. Tässä ei oteta sinällään kantaa, että mitä ne rajoitukset on tarvitaanko täsmälleen samat rajoitukset vai oliko, oliko minkälaiset ne mitkä siellä nyt oli sit loppujen lopuksi niitä vaikuttavia toimenpiteitä. Semmoisiin tässä skenaariossa ei oteta siis mitään kantaa tässä vaan ajatellaan, että okei, on jotkut toimet, millä saadaan samalle tasolle tuo toi, tota, tartuttavuus lukema. Sitten kolme viikon kolme viikkoa pidetään, palataan taas entiseen. Ja sitten Uudelleen laitetaan kolme viikkoa rajoitukseen ja taas palataan periaatteessa entiseen, mutta itse asiassa tämä, vaikka kontaktit ovatkin jo ennallaan, niin tämä on ehkä, jos tarkasti katsotte, niin hieman alempana kuin tämä nykyinen tilanne tässä. No niin, no miten tämmöiset rajoitukset vaikuttavat tähän epidemiaan kulkuun? Siinä kohtaa, kun rajoituksia laitetaan päälle, niin kohta sen jälkeen alkaa tartuntojen määrä laskea, laskee alemmalle tasolle, kun, kun, sitten, kun sitten kontaktit palaavat ennalle alkaa kasvu jälleen uudestaan. Mutta ehkä hieman loppujen lopuksi kestää jonkin aikaa ennen kuin päästään niin kuin samalle. Kasvu, kasvu, absoluuttisen kasvun vauhdille. Seuraava, seuraava rajoitusjakso pudottaa jälleen sitä käyrää alaspäin. Jälleen sitten, mikäli sitten sen jälkeen poistettaisiin ja mikäli jatkettaisiin ihan samalla Rällä, niin silloin taas uudelleen kasvu alkaisi. No, mitä, tä, mitä näillä rajoitustoimilla saavutetaan? Jos, jos nämä lopetetaan, niin sitten taas tulee tämmöinen uusi huippu tässä laskemassa, näyttäisi siltä. No, ensinnäkin, mitä saavutetaan, on se, että tämä huippu siirtyy, koska rajoitustoimien aikana ei, ei tule niin paljon tartuntoja. Sillä myös madalletaan tätä huipun tasoa, joka johtuu siitä, että että myös näiden rajoitustoimien aikana väestöön kertuu tartuntoja, jolloin suurempi osa väestöstä alkaa olla jo kohdannut sen tartunnan, mikä vaikuttaa siihen, että mikäli näille ihmisille muodostuu suojaa, että he eivät ole enää tai eli tämä alttiiden määrä kuitenkin vähitellen putoaa alaspäin. No, sitten meillä on näitä muita mekanismeja, mitkä sitten mahdollisesti, mitä ei ole tässä skenaariolaskennassa otettu huomioon ollenkaan. Huipun siirtyminen meillä mahdollisesti taas, mitä keväälläkin oli, Suomessa havaittiin sitä, mainitsin siinä alukset, että yllättävästikin se tartuttavuusluku putosi. Mikäli semmoinen vuoden aika ilmiö on sitten todellisuutta, niin siinä tapauksessa semmonenkin pudottaisi tätä lisää. Ja luonnollisesti me kaikki odotamme sitä rokotusta tässä kohtaa, että mitä pidemmälle tätä saadaan siirrettyä, niin sitten rokottamalla sitten saataisiin loppujen lopuksi tätä kasvua ehkäistyä pois myös rokottamalla. Se on sitä tämmöiseen rajoitustoimien, niin kuin sitä huipun siirtämisen, siirtämisen yksi tavoite varmastikin. No, jos me katsotaan näitä sairaalapaikkojen tasolla näitä rajoitustoimia, siellä samanlainen aaltoilu tapahtuu kuin, kuin tota, näissä tartuntojenkin tapauksissa. Ja nyt sitten riippuen sitten, että mitä tapahtuu sitten näiden rajoitustoimien aina purkamisen jälkeen on mahdollista, että tarvitaan sitten uusia rajoitusjaksoja. Okei, tässä olinkin kirjoittanut myös muistiin näihin kalvoihin sen, mitä sanoin äsken siitä viiveestä. No vielä lyhyesti muutama sana näistä laskennan rajoituksista ja epävarmuustekijöistä. Hieman tuossa mainitsinkin jo siitä, että väestössä havaitsematta jäävien tartuntojen määrä, siihen liittyy epävarmuutta, koska ne jäävät siellä havaitsematta. Suomessa on käynnissä se serologia tutkimus, millä tätä pyritään selvittämään väestössä olleiden tartuntojen määrää, jotka mahdollisesti, joita mahdollisesti ei ole aikoinaan havaittu siinä kohtaa, kun henkilöt ovat olleet näitä tartunnan saaneita, no, miten tämä vaikuttaa näihin laskennan tuloksiin. Mikäli Eli tämä, miten paljon näitä havaitsemattomia tartuntoja on, vaikuttaa siihen, että miten korkeiksi nämä eri huiput sekä infektoituneiden, tartunnan saaneiden että sairaalahoitoon joutuneiden potilaiden määrissä muodostuvat. Jos tartuntoja väestössä on todellisuudessa vähemmän kuin mitä tässä mallissa niitä on arvioitu, niin silloin Sairaalahoitojen huippu ja tartuntojen huippu, havaittujen tartuntojen huiput tulevat olemaan korkeampia, koska se tarkoittaa sitä, että, että ihmisiä, jotka ovat tartunnan saaneita, olisikin vähemmän ja silloin he eivät nämä havaitsematta, havaitsematta jääneet tartunnan saajat eivät olisi muodostamassa minkälaista laumasuojaa väestössä. Eli se laskennan tämmöinen mekanismi menee niin kuin näin päin tässä, että mikäli me ollaan yliarvioitu tartuntien määrää väestössä, niin silloin ne tautitaakka ovat... Jos ollaan tartuntien määrää yliarvioitu, niin silloin on aliarvioitu tautitaakan vaikutusta. No sit toinen epävarmuus on tehohoidettujen osuus sairaalapotilaista. Näimme tuossa äsken, että keväällä ja syksyllä on ollut eroa. Tämä saattaa tietysti vaihtua heikommaksikin, esimerkiksi jos potilasmäärät kasvavat ja kaikki ei ole mahdollista yhtä laadukkaasti sairaalassa, vaikka hoitaa ei ole ennen, ennen teho-osastolle joutumista. No, sitten aineistojen epävarmuudet on yksi seikka. Sairaalahoitojen aineistoihin liittyy epävarmuutta. Kuitenkin siis Nämä aineistothan eivät tule suoraan, suoraan tota, rekisteripoimintoina, vaan erilaisista tilannekyselyistä ja sen, sellaisista. Joten siihen liittyy epävarmuutta, että miten näitä loppujen lopuksi on eri puolilla maata tulkittu. Ja ihan täsmällisesti, että minkälaisia sairaalapotilaita näihin sisältyy. Myös kun verrattiin siinä jossain kohtaa näihin Tsekiin ja Belgian sairaalapotilaisiin, on hyvä huomata, että se kriteeri, millä näissä maissa esimerkiksi otetaan sairaalaan ihmisiä, voi olla hyvin toisenlainen kuin Suomessa. Ja minkälaisia potilaita näihin on rekisteröity. Esimerkiksi onko, onko vanhus, joka on valmiiksi sairaalassa jostakin syystä ja saa siellä koronan, niin onko hän rekisteröity mukaan tällaiseksi, vai eikö. Tämmöisiä epävarmuuksia näihin sisältyy. No, sitten on luonnollisesti tartuntojen leviämisen mallintamiseen liittyvät epävarmuudet. Tässä on tämä kontaktirakenteeseen perustuva mallintaminen, mitä sovitetaan, sovitetaan sitten näitä parametreja sekä kyselytutkimuksiin että näihin havaintoihin. Toki siihen jää edelleen epävarmuutta. Yhteenvetoa tästä, näistä skenaarioista. Elikkä laskenta perustuu Suomen tykytilanteeseen, tarkemmin marraskuun tilanteeseen ja erityisesti syyskauteen. Nää esitetty skenaariot ovat erilaisia mahdollisia kehityskulkuja Näillä asetetuilla oletuksilla. Eivätkä ne ole ennusteita siitä, mitä tapahtuu. Syksyn kasvuvauhdin jatkuminen voi johtaa sairaalatarpeen suureen kasvuun. No, sitä tietysti yritetään kovasti estää, että näin ei tapahtuisi. Sitten tartuttavuuden eli näiden kontaktien vahva jaksottainenkin alentaminen siirtää ja madaltaa epidemiaan hulppuja. Tämä oli yhteenveto tästä esityksestä ja tässä kohtaa alamme sitten käydä näitä kysymyksiä läpi. Ehkä olette lähettäneet. Joo. Siellä on nyt kahdeksan kysymystä on tullut ja johinkin olen vastannut, mutta Simo-Pekka, voisitko vastata tämmöiseen kysymykseen, että miten todellisten tartuntojen määrä arvioidaan? Todellisten, eli nyt tässä tarkoitetaan sitä väestössä olevien tartuntojen määrän. Siihen sitä oikeastaan kahdella, kahdella, kaksi tapaa siihen tartuntojen määrään vaikuttaa. Ensimmäinen on tämä serologiatutkimus, missä ihan suoraan yritetään selvittää sitä, että mikä osuus väestössä on kohdannut tartunnan aikaisemmin. Se on tavallaan ihan dataa, mikä siihen, mikä siihen tartuntojen määrään vaikuttaa. No, sitten toinen, mikä vaikuttaa, on sitten mallin rakenne. Eli kun mallissa on, on sairaalahoitoon joutumista ja tätä kontakteja ja muuta, niin tämä rakenne myöskin määrittää sitä, yhdessä näiden aineistojen kanssa sitä, näiden tilastoimattomien potilaiden määrä ja osuutta eri-ikäisellä. Tämä näin lyhyesti. Sitten toinen, toinen kysymys. että rajoituksia koskevissa mallinnuksissa on huomio huomioon kausivaihtelu? No Sitä tuossa oikeastaan aika monta kertaa sanoin, että tässä ei ollut sitä kausivaihtelua. Otettu suoraan huomioon esimerkiksi, kun asetettiin noita skenaarioita. Se, ehkä mä palaan taaksepäin noissa kalvoissa. Pääsenkö niihin jotenkin? No joo, mennään nyt vaikka esimerkiksi tästä. Eli kun. kun Jäl... Eli tähän etukäteen, missä lasketaan skenaarioita, niin siinä ei ole kausivaihtelua nyt mitenkään eksplisiittisesti niin syötetty tähän malliin. Sen sijaan jälkikäteen kyllä se kausivaihtelu näkyy sitten, mikäli se nyt johtuu sitten tästä kausivaihtelusta. Voihan se olla, että tämä RN putoaminen johtuu muistakin asioista. Mutta, mutta jälkikäteen havaitaan, että se tartuttavuusluku, mikä on yksi parametri, mitä tai tärkeimpiä parametreja, mikä liittyy tähän epidemian kehittymisvauhtiin, niin se onkin touko kesäkuussa puronut niin siitä toukokuun alun tasosta jo alemmaksi. Ja näin, näin niin kuin se tämä tartuttavuusluku ja sen estimaatti. Niin se syö sisällönsä tai kalibroi sitä mallia tavallaan myös tämmöiseen mahdolliseen kausivaihteluun. Eli tämä ei ole pelkästään kontakteista, vaan siihen sisältyy kaikenlaiset muut, muut äh, muutokset tässä ympäristössä, mikä, mikä äh, muuttaa, muuttaa sitä. Äh, Tartunnan todennäköisyyttä sitten tartunnan saaneissa alttiisiin henkilöihin. Sitten täällä on kysytty vielä, että mikä olisi sinne luotettava osuus <köhön> juuri tälle <köhön> havaittujen osuudelle tästä, ää, tästä kaikista infektioista. Sotanut osittain siihen jo vastatakin. Joo, siis tota, tässä, ää, tässä tota, laskelmassa se muistaakseni estimoitui noin kolmannekseksi se havaittujen osuus. Nyt en sitä tähän just tältä istumalta pysty tarkistamaan, mutta muistelisin näin. Mutta siinä on sitten haarukkaa, haarukkaa kyllä, että jos sitä oikeasti nimenomaan tätä halutaan lähteä selvittämään. No sitten täällä on, on kysymyksiä lähdekoodista ja lähdekoodin salaamisesta, tai yksi kysymys, jossa kysytään, ja, ja että mitä, miten epidemia laskemien koodin julkaiseminen haittaa tutkimusta, niin kuten simo -Pekka jo sanoi, niitä tämä, tämä koodi, koodi julkaistaan kyllä, ja sitä voi itse kokeilla. Haluatko sinä, Simopekka pekka kommentoida sitä vielä? No, eipä muuta. Mä siihen pakettiin, mikä nyt sinne nettisivuun laitetaan, testailin sitä tänä aamuna sen verran, että sillä pitäisi Tosiaankin pystyä Matlabilla, Matlab-koodia on kysymyksessä, mikäli Matlab on käytettävissä, niin sillä pitäisi pystyä laskemaan nämä skenaariot. Ja siellä on myös, myös tuota, nämä mallin tarvitsemat parametrijakaumat sillä tavalla, että tulee nämä ennustevälit myöskin käyttämällä niitä, niitä parametrijakaumia. Ja ja, ja sinne on valmiiksi nyt syötetty niin, että nämä kolme skenaarioa, mitä tässä on läpi käyty, niin ne pystyy käymään. Mutta tokihan sitten, mikäli taitoa riittää, niin sinne voi syöttää minkä tahansa skenaarioja, koittaa katsoa, että miten sitten erilaisilla skenaarioilla tapahtuu. Eli käytännössä siellä on parametreja, millä pystyy, katsotaan nyt vaikka se jaksottainen, siellä on parametreja, joilla pystyy asettamaan näitä muuttumispäiviä. Tälle R ja miten paljon sitten se R muuttuu, muuttuu tota eri, eri aikoina ja sen mukaan pystyy sitä erilaisia skenaarioita rakentelemaan. Sitä. Mikäli kiinnostusta riittää. Sitten täällä kysytään, onko Onko erilaisten rajoitusten vaikutuksia tutkittu? Ja vähän oikeastaan sama kysymys toisella tavalla, että miten skenaariot huomioidaan rajoitusten määrittelemisessä? Eli kysytään vähän näistä, näistä rajoituksista, että kuinka paljon niitä pystytään tämmöisellä skenaariotyöllä tai paljonko sitä on tehty. Tai osaatko sä siihen sanoa? No, tässä skenaariotyöskentelyssä on nyt aika vähän niitä rajoituksia otettu sillä tavalla suoraan huomioon. Siellä on, tässä, tässä skenaariolaskennassa on tehty niin, että, että se alkuperäinen kontaktimatriisi, mistä on lähdetty liikenteeseen, niin siellä on, on noin niin kuin vanhusten osuutta kontakteista ja sitten koululaisten osuutta koulujen sulkujen ajalta kontakteista on vähennetty noin niin kuin manuaalisesti. Ja sitä kautta se kontakti, kontaktien matriisin ää, ikäkohtainen jakauma on muuttunut enemmän näihin keski-ikäisiä kohti, vanhuksista pois ja silloin keväällä myös lapsista pois. Ja, ja sillä tavalla se kontaktimatriisi on vaihtunut. Mutta sitten tässä, näissä nimenomaisissa skenaarioissa sitä kontaktimatriisia ei ole sitten lähdetty. Sen jälkeen manipuloimaan vaan on annettu tämän RN-estimaatin hoitaa sen erilaisten kontaktien, kontaktien suuruusluokan muuttumisen. Ja, ja, ja esimerkiksi tässä, tässä skenaariossa, mikä, millä tämä laskenta on tehty, niin se lokakuun muutos, mikä aika lailla oli kuitenkin painottunut niihin hyvin nuoriin aikuisiin, niin ei pelkästään niissä aivan nuorissa aikuisissa, koska sitä kontaktien jakaumaa ei ole lähdetty siinä kohtaa muokkaamaan, vaan se näkyy tämmöisenä yleisen tason tasomuutoksena. Tässä katsotaan hieman karkeammalla, karkeammalla silmällä tätä. Tämä on siis tällais, sen takia myös, että tämä on tämmöinen valtakunnalliseksi ajateltukin, ajateltukin skenaariolaskelma. Ehkä tässä nyt vielä voin sanoa, että huomaan itsekin, että puhun pikkuisen sekaisin skenaarioista ja ennusteista, mutta se on tätä puhekieltä, mikä, mikä tota, aikaisemmin kalvoilla oli täsmennyt, että mitä tarkoitetaan näillä skenaarioilla. Sitten täällä on vielä kysymyksiä sillä tavalla, että niissäkin oikeastaan varmaan kysytään samaa asiaa, että onko tehty skenaariota tai onko, onko kokeiltu tällaisia skenaarioita. Mietitty, minkä, mietitty, minkälaisia rajoituksia tarvitaan, jotta päästäisiin kesän lukuihin. Saataisiin mahdollisimman alhainen tilanne päästäisiin, kuten kesäinen tilanne sanotaan, niin mitä, mitä Simo-Pekka siihen sanoi? No, en ota siihen kantaa, että mitkä ne rajoitukset pitää olla, jotta siihen päästään, mutta jos ajattelee, että mikä tämä tartuttavuusluvun pitää olla ja kuinka kauan pitää sitten odottaa sen tartuttavuusluvun muutoksen kanssa, että päästään kesän lukuihin. Palataanpa tähän vähän, missä oli tästä. tästä. No, katsotaan nyt vaikka näitä sairaalahoitopaikkojen kehittymisestä. Niin rajoituksethan oli voimassa kuitenkin sieltä maaliskuulta kesäkuulle käytännössä aika vahvoina. Ja siinä se Muutaman kuukauden aikana tapahtui sitten tämä putoaminen. Että niin silloin ne, jotta, jotta päästään niin kesän lukuihin, niin pitää olla erittäin vahvat rajoitukset ja pitää niitä pitää niin pitkään voimassa. Sitten, sitten tota, toinen, Toisten ihmisten asia on sitten miettiä, että mitä, mitä sitten Toteutetaan. Mutta näin niin kuin ihan, jos mietitään, että miten tätä Rää pitää muokata, niin se R pitää olla reilusti alle ykkösen, jotta saadaan niin kuin nopea, selkeä alentuminen ja silti siinä kestää kyllä jonkin aikaa. Haluatko Tuija itse lisätä tähän jotakin? No, joo, varmaan tärkeintä tuossa on se, että keväällä meillä oli, oli tukena se vuorenaikaisvaihtelu, joka tämän tyyppisissä viruksissa on vahva. Että koronavirukset noudattaa vuorenaikaisvaihtelua hyvin vahvasti, mutta keväällä vielä ajateltiin, että ehkä tämä ei vielä ensimmäisenä vuonnaan noudata sitä, eli kesä ei taltuta tätä, koska on niin paljon nauttita ihmisiä viruksille aina löytää joku toinen ja, ja tuota, sen takia um, ei voitu luvata, tai kukaan ei varmaan uskaltanut ihan luvata, että, että se kesäksi asettuisi niin hyvin. Että se vuodenaikaisvaihtelu oli varmaan hyvin merkittävä osa. Ja tietenkin osa sitä vuoden on se viruksen toiminta, mutta osa on ihmisten toiminta, että ollaan paljon ulkona. Ja, ja tota, tämmöiset ahtaat sisätilat, niin niissä ei kesällä niin paljon viitä. Eli se, se oli varmaan osa siksi, että päästiin kesälukuihin. Et, et se, että et, luun, että kyllä se ihan yleinen. yleinen Käsitys jo keväällä oli, että syksyllä tämä tulee takaisin, niin tämän tyyppiset virukset aina tulee, että sinänsä se kesä, kevään, tai lukuja haikaileminen, niin se, se, ei, se ei varmaan ole ollenkaan infektioepidemiologian oppisuunnan mukaista, että nyt yhtäkkiä saada, saada sitten jollain mahdollisesti toteutettavilla toimilla semmoinen tilanne, että saataisiin aikaiseksi. Sitten täällä on joku kysynyt, että miksi skenaario teille päivitetty joulukuun tartunta, tartuntalukujen mukaan, nämähän ovat lähes kuukauden takaa olevia, mutta tosiaan tämän webinaarin tarkoitus oli, oli esitellä tätä taustatyötä, joka on tehty juuri näitä valtioneuvoston tiedotustilaisuudessa esitettyjä VM-laskelmia varten, että sen, sen takia nämä ovat sen verran vanhempia. Sitten täällä joku kysyy vielä, että selittääkö vuoden aikavaihtelu tartuntalukujen nousun syksyllä, onko vuoden aikavaihtelu mukana skenaarioiden laskussa, niin siihen Simo-Pekka taisi tuossa tähän vuoden aikavaihteluun, että sitä sinä, sinällään ei näissä ole otettu huomioon. Nyt ihan uusia. Tässä on oikeastaan nämä kysymysten pääaiheet on varmasti jo tullut vastatukset, mä luulen, että voisiko tämä. Onko Simo-Pekka sinulla vielä tämä lisättävää vai voisiko tämä. Onko tässä vähän tämä webinaari päättääkin? Minun puolestani voidaan päättää. Kiitos kaikille. Kiitos.